Життя нашого земляка смілянина Гавриленка Дмитра Петровича. Він не дожив до перемоги, але наближав її ціною свого власного життя. Дмитро Петрович служив старшим сержантом, головним сержантом 3-го механізованого взводу, старшої механізованої роти 99-го механізованого батальйону військової частини Збройних Сил України. Загинув. 30 грудня 2022 року при обороні околиць населеного пункту Донецької області, гідно виконуючи свій військовий обов'язок, залишився вірним присязі, беручи участь в обороні держави та стримуванні збройної агресії в Російській Федерації. Вшануємо хвилиною мовчання не пам'ять про нашого земляка Дмитра Петровича. захищаючи нашу неї від російських загарбників. Цей дня хочу сказати і висловити глибоку вдячність всім героям, які такою величезною, непомірною ціною оплатили наше зони мирне життя. Хай йому буде земля, кухон, царство небесне, а всім присутнім хочу побажати довгіх років життя і міцної пам'яті, що ми ніколи не забували ці сіну і передали прийдешнім поколінням, як саме і в якій спосіб здобувалася наша воля, незалежність і свобода. Слава Україні! Шановні сміляни, знову нас військо прилетіло в наше місто. Сьогодні ми зібралися тут, щоб віддати глибоку увагу і шаху нашому герою, нашому землякою, молодій людині, люблячому сину, Прекрасному товаришу, доброму візичному колезі Дмитру Петровичу. Він залишив свій дім, залишив все, пішов захищати нас з вами під російською навагу. Від імені міського голови Сергія Нанка, від цієї сімлянської громади, висловлюю глибокі співчуття, і рідним і близьким. Немає слів для втіхи, але перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Пам'яті нашого земляка-героя Діми Гавриленка посвячується за те, щоб сонцю усміхалися діти і квіти розквітали навесні, пішов Митро Усь зборвити і загибав там, підважний на війні, міг бути вдома, мав на це ти право, але пішов на ворога в вугоні, була твоя остання там за гроба, де москалям сказав ти, нас не тронуть. Сходяємо низенько голови всі разом, і знаєш, у серцях вже тут, а тут скаржену нелюдів заразу, за хай побратими вперше відведуть. Список і вічна пам'ять нашому сміляному земляку, герою Дів'я, написав мій син Києві. Сьогодні в останній путь підпроводжаємо нашого героя, справжнього воїна, патріота, Люблячого сина, чоловіка, матька завжди усміхнений, завжди позитивний, готовий прийти з підтримкою, чи фізично, чи морально. Так і назавжди його запам'ятається для нас. Я його знаю з маленького. Ми живемо в одному мікрорайоні. Після закінчення школи він прийшов Смілянське професійно-технічне училище номер 4 щоб забути робітницю професію. Тому що не цурався разу фізичної праці, все своє життя. Так виховали його батьки. Я викладала в нього історію. Завжди розумний, розумний, вічливий, вихований, трудолюбивий. Мав свою власну точку зору, міг її відстояти. Таким був не тільки мій учень, а таким і не пішов півдоросле життя. Чи знав Діма в 15-16 років, що на його долю випаде таке тяжке випробування, я думаю, що не знав. Але головне те, що він внутрішньо був до цього готовий. І повірте, що це не красиві слова, а своїми вчинками, своїм життям, своїм подвигом він нам це довів. Коли в 2014 році ворог напав на східний кордон нашої держави, діма був серед тих, хто першими взяли зброю в руках і стали на захист батьківщини. Він ризикував своїм життям. Але це його не зупиняло. Він жартував, коли серце стискалося від болю, виносячи своїх смертельно поранених бійців із поля бою. Він повертався до батьків із посмішкою і говорить «Та все буде нормально, не переживайте». Тоді він повернувся. Здавалося б, життя все попереду, молоде. Мріяти про майбутнє, радіти успіхам свого сина, любити свою дружину, допомагати й підтримати своїх батьків. Все це у нього було. Але знову ворог вирвався на територію нашої країни. І Дєва знову серед перших тих, хто взяв зброю і став на захист. Адже він не дуже досвідчений. Адже до військоматів путівки отримали ті, хто за віком були його діти. Він не міг бути вдома, він не заховався, він не виїхав за кордон, він не придумував собі хвороби, незважаючи на що. Він нічки приховав, він пішов і боровся. Поранений один раз, поранений другий раз, але смерть підстерігала його і 30 грудня назавжди перестало битися його молоде серце, назавжди зникла посмішка з його обличчя, біль не можна передати словами, подивіться будь ласка, яка вчора була погода, який сьогодні день, дощ іде, природа небо плаче слезами, омиваючи нашу землю, яка полита кров'ю наших героїв, він Іде на небеса, Бог забирає кращих, з цим не може розум змиритися, з цим душа не хоче змиритися. Але, на жаль, це так. Діма обов'язково буде в раю, тому що в пеклі він побував уже двічі. Він знає, що це таке. Тому царство йому небесне. Хай там буде йому вічний спокій, пам'ять про нього буде жити вічно. Прощай, наш дорогий герою! Прощай, наш дорогий сусіди, Прощай, дорогий учню, я горжуся тобою. Ти справжній герой, ти українець. Це повинно нас їх об'єднати, це повинно нас всіх стимулювати, бути милосердними, допомагати один одному. Лиш так ми можемо перемогти ворога. А перемога буде обов'язкова. Царство тобі, небесне, вічна тобі пам'ять, наш Дмитрію. Світлий, добрий про розвитяжного захисника України назавжди залишиться в наших серцях. Милості Боже, цавто небесно відпусти, рік юриста безмерного, царя Бога нашого, просимо. Спокій душі з поскороба Божим, но пристав нам воїна героя Дмитра, який віддав життя своє за волю, суборень держави нашої України, і щоб простились му всякі гріхи його, вольні і невольні. О! духовно молилися за новоприставленого граба Божого воїна, героя Дмитра, який віддав своє життя за незалежність, соборність української держави. Ми собі просто не уявляємо, як там важко. Ми собі не думаємо, що дійсно там є настояще пекло. І кожен воїн, доброволець чи воїн-захисник нашої держави України, який знаходиться там, це є герой. Той, який Стоїть і бореться із ворогом-окупантом, який прийшов на нашу землю. Сьогодні він віддав найцінніше – життя. Те, що вже не можна вернути. Не можна заспокоїти ні батьків, ні жінку, ні сина. Велика вам подяка за такого героя, якого ви виростали і дали для своєї держави України. Сьогодні ми ось тут поруч душею. Хочемо розділити біль і страждання цієї родини, яка втрачає найдорожче свого сина, свого батька, чоловіка. Сьогодні, поглядаючи на біль і плач цієї родини, не можна не згадати, Ту подію, яка оспівувалася ще здавний-давен. Саме сьогодні, я хотів би згадати. Сумний святий вечір в 47-му році. По всій Україні плач на кожній кроці. Ще 10 років тому ми, співаючи цю колядку, до кінця не розуміли. Яка це сумнений цей святий вечір? Як можна сумувати, коли народжується Христос? Ми сьогодні бачимо, ми сьогодні в реалії від Бога Христового, але нас сумне сьогодні свято. І ворог той самий, дорогі во Христі, брати і сестри, 47 років тому наших українців забирали москалі туди, в Сибіри, а сьогодні забирають взагалі життя найкращих. Найкращих наших героїв. З чим залишиться Україна? Що ми зробимо для те, щоб мрія воїна Дмитра здійснилася? Що ми робимо для те, щоб цих Похорона було якнайменше. Чи все ми робимо отут, у тилу? Для того, щоб наші воїни були нагодовані, щоб наші воїни були в теплі, щоб вони відчували, що тил надійний. Бо спільна наша біда. І якщо будемо все робити, то буде і спільна наша перемога. Милістю Божою, ласкою і силою Божою, Царство Небесне тобі друже, Царство Небесне тобі побратина. не вмирають. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Настала хвилина в попрощатися з нашим земляком Гавриленком Дмитром Петровичем. Спасибо.